Sevils Haidehaie Haiti, IT, după trei ore, de la DNA, conform unor surse, fostul ministru a fost inculpat în dosarul Berlina. După trei ore de audieri la DNA, sevils Haideha e IT din sediul direcției. Conform unor surse judiciare, procurorii au schimbat încadrarea fostului ministru. Astfel, Shaideh nu mai e suspect, ci inculpat în dosarul Berlina. Sevil Shaideh, în prezent consilier de stat în aparatul premierului Viorica Dencil, a plecat de la Dna după ora 1800, fără a face vreo declarație. De altfel, ea a refuzat să le răspund jurnal subliniere tilor sublinierei la momentul sosirii la Dna. Sevils Scheideh este cercetat de Dna-n dosarul Belina, alturi de presubliniere din Tele-PSD, Liviu Dragnea, sublinierei de Rovana Plumb. Din cauza implicrii în acest dosar, în 12 octombrie 2017, Sevils Haideh subliniere Ierovana Plumbau demisionat din funcțiile de ministru al dezvolturii, respectiv ministru al fondurilor europene, într-o subliniere din ca Comitetului Executiv al PSD. Heideham a mai fost la DNA în 17 ianuarie, când i-a fost înmânat expertiza în acest dosar. Pe 22 septembrie 2017, n-a anuncat ce Seviles Haideh este suspect de sevâr subliniere irea infracțiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la Amdrap, într-un dosar conform ceruia. În 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, perci din insula Belina sublinierei Bracul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judecului Teleorman sublinierei în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, se fie închiriate tot ilegal unei firme private.